Jeg heter Stian, 27 år, fra Skien. jobber her på Sør-Megleren, Telmark, hvor vi jobber med eiendoms En eiendoms er en mellommann, mellom kjøper og selger av hus og boliger. Det tar seg alt av det økonomiske rundt huset, papirarbeid og den type ting. Jeg har tre års utdannelse på høyskole, etter endt videregående. Gått på høyskole i Sogne og Fjordane. Før jeg nå er på mitt første år i praksis av to år før jeg kan bli en om smykker. Grunnen til at jeg sitter her, er at jeg har en mor som kjenner en som jobber her. Og det har vært litt snikksnakk på kontoret om att man trenger någon nyanställd och på den måten jag fått veta det. Jag fick veta det av mor och då ringte jag till chefen här för att höra om han har tid till ett intervju. Han sa han hade tid dagen efter på och dagen efter dären hade jag jobb. Jag heter Jörgen Torkhilsen, jag är 41 år gammal och er dagledare og egendomsmäglare i Sörmeglern i Telemark. Vi kom i en position i Sør-megleren hvor vi trengte en ny ansatt og da så vi for oss etter en nyutdannet megler. Og da er det en kollega av meg som jobber på Porsgrunnskontoret som sier til meg at hun visste om en gutt som er nyutdannet megler som er fra Åfoss i Skjeen. Og hun kjente da foreldrene til denne gutten. Og da sa jeg kan du ikke be han slå på tråden til meg så kan vi ta en prat. Og det var starten da på en hyggelig samtale, og derav eh, påfølgende ansettelse og intervju og, og en runde da. Så da var det en relasjon som var starten på ansettelsen. Nettverk har veldig mye med kjennskap å gjøre. Så for å bygge nettverk så må man kjenne folk. Og for å på en måte kjenne folk så må man jo prate med disse menneskene. Å komme i position sånn at man blir stilt litt spørsmål og, og spørre litt rundt hverdagslige ting. Og det er inngangsporten til kanskje å komme i prat og snakke om jobb. Og det kan være den beste muligheten for å få seg jobb, eller i hvert fall få muligheten til å få jobb. Da. Jeg er veldig glad i å jobbe med mennesker. Veldig glad i salg. Og det er jo egentlig den perfekte måten å kombinere både det å være med mennesker og selge store ting. Ja. <laughs> da kan du bare legge det på nettet og så kjøre den digitale pakka på synlig.